ايه اللي بيخلي لعبه رعب بتبقى فعلا مرعبه سؤال عميق على فكره مش سهل الاجابه عليه بس دايما اجابات الناس بتتذبذب بين بضعه اختيارات واحد من اهم الاختيارات دي هي السيتينج السيتينج معناها خلفيه الاحداث يعني طبيعه المكان والزمان اللي بتدور فيه الاحداث دي بالطبع تصميم السيتينج اللي بتدور فيه احداث اللعبه هو واحد من اهم العناصر اللي بتلعب دور محوري في مدى جاذبيه وتاثير اللعبه دي على اللاعب وبالذات لما اللعبه دي تكون لعبه رعب هو قال وحوش والاشباح والكلام ده كله مخيف وكل حاجه بس لما يكون المكان نفسه اللي انت تتجول فيه مريب جدا وبيخليك دايما على اعصابك حتى لو لسه مفيش اي خطر قدامك ده معناه ان مصمم اللعبه نجح في تصميم سيتنج مثالي ليها في الفيديو ده هنتكلم عن اكثر عشر اماكن مريبه ومخيفه زرناهم في الالعاب. في القايمة دي مش هركز على الأماكن المرعبة اللي في ألعاب الرعب فقط لأن في ألعاب كتير بالرغم من انهم مش متصنفين كألعاب رعب الا قدموا تجارب مريبة وكريبي أكثر من ألعاب رعب كتير بس لازم ناخد بالنا برضه ان في فرق بين مكان بتزوره بشكل مؤقت في مهمة مثلا او جزء صغير من اللعبة وبين سيتنج كامل احداث اللعبة كلها بتدور فيه علشان كده هنركز برضه فقط في الفيديو ده على الأماكن اللي كل او معظم احداث اللعبة بتقع فيها Well, you've come to the right place. في المركز العاشر مكان متوقع جدا انك تلاقيه في القايمه سبنسر مانشن من لعبه ريزيدنت ايفل سلسله ريزيدنت ايفل مليانه اماكن كتير مريبه بتجبر اللاعب انه يستكشفها زي طبعا مدينه راكون سيتي نفسها لكن قريب من راكون سيتي بيكمن المكان اللي كل الكوارث بدات عنده قصر ازول سبنسر واللي كان مبني كغطاء بيخبي تحته مجموعه ضخمه من المعامل التابعه لشركه أمبريلا الشريره اللي كانت مصدر الفيروس اللي حاول كل اللي شغالين هناك ووحوش في اول جزء من السلسله انت بتلعب بقوات خاصه راحوا علشان يحققوا هناك وساعتها انت كلاعب بتلاقي نفسك جوه اكتر اسرع عدواني ممكن تشوفه في حياتك كل حته فيها فخ قاتل كل اوضه مخبيه وحش مرعب وطول الوقت حاسس ان في حد بيراقبك طبعا الاحساس ده غالبا بيبقى صح لكن انت مش هتبقى مبسوط لما تكتشف ده في المركز التاسع ذا ايلاند of تايم من برنس اوف Persia Warrior Within. يمكن السبب هو ان لعبت اللعبه دي وانا صغير بس جزيره الزمن هي من اكثر الاماكن المريبه اللي شفتها في حياتي خلال احداث اللعبه انت بتلعب بالبرنس اللي راح الجزيره دي علشان يلاقي طريقه يهرب بيها من مطاردات وحش الدهاك المرعب الجزيره نفسها طبعا بعيده كل البعد عن رحله مصيف وهتلاقي في كل جانب من جوانبها فخاخ او وحوش بيحاولوا يقطعوك حتت او شخصيات بتقابلها صعب جدا تحدد اذا كانوا حلفاء او عداء. إحساس الوحدة المؤلم ده هيبقى مسيطر عليك طول الوقت وأنت ماشي جوه جزيرة كل حجر فيها بيتآمر عليك، وقدرة اللاعب على التنقل بين الحاضر والمستقبل ومقارنة الأماكن قبل وبعد ما يتحولوا لخراب مهجور بتضيف إحساس كئابة كده صعب يتوصف، وطبعاً ده كله كوم ومطاردات وحش الدهكة المرعب اللي كل شوية بيظهر لك فجأة من العدم كوم تاني. في المركز الثامن ضماء من لعبه ليتل Nightmares انا في القايمه مش عايز اذكر كذا مكان من نفس السلسله علشان كده كنت محتار احط ضماء من الجزء الاول ولا ذا بيل سيتي من الجزء الثاني وبالرغم من ان الجزء الثاني ككل هو تجربه مفزعه اكتر بكتير من الجزء الاول الا ان غواصه ضماء اللي بتدور فيها احداث اول جزء كانت فعلا مكان اخ قصه ليتل Nightmares مش مفهومه قوي مما بيسيب استنتاج القصه لمخيله اللعب، وده اللي بيخلي الموضوع مزعج ومرعب اكتر انت شايف مكان هدفه هو وانه يخدم ناس شرهة عمالين بياكلوا كميه ضخمه من اللحوم وفي نفس الوقت في سراديب المكان ده في اوضه فيها اقفاص محبوس فيها اطفال صغيرين انت مش محتاج يبقى مخيلتك واسعه قوي علشان تقدر تربط بين الاثنين ولو مخيلتك مش واسعه كفايه ما تقلقش في حفنه مقززه من الاعداء المشوهين الكافلين انهم يوسعوا لك مخيلتك في المركز السابع The City من سلسله Thief. سلسله Thief هي علامه في تاريخ العاب التسلل العاب التسلل مش الرعب. ومع ذلك بطريقه ما اجزاء السلسله دي بتعرف تقدم سيتنجز ترعب كل ذره في جسمك اكتر من اي لعبه رعب. <تصفيق> اصلا السيتنج العام بتعثيف مميز جدا، الاحداث بتدور في عالم سائد عليه طابع القرون الوسطى لكن مع لمسه جاس لامب فانتسي كده بتضيف اكتر واكتر للسحر بتاعه. المدينه اللي بتدور فيها احداث اللعبه ملهاش اسم هي ببساطه اسمها المدينه. اسمها ممل جدا لكن اكد لكم ان المدينه نفسها مش ممله اطلاقا. المدينه مليانه كان أماكن بيلتفها الغموض والريبة، الكاتدرائية المسكونة اللي بتخبي جواها آثار كارثة، ملجأ شيل بريدج كريدل اللي كان مسرح جريمة بشعة، البيوت اللي بتحمل أسرار أحسن لها تفضل مستخبية. <تصفيق> وأنقاض حضارة كاملة لجنس عاشوا قبل البشر. اللعبة بتجبرك إنك تستكشف كل الأماكن دي ببطل اللعبة، الحرامي اللي اسمه جاريت. وصدقني بعد ما تلعب المهمات اللي في الأماكن دي هتستغرب إزاي جاريت لسه ما تابش لحد دلوقتي. في المركز السادس سفينة ايشيمورا من لعبة ديد سبيس، في العاب رعب كتير احداثها في الفضاء وده لأن الفضاء الفاضي الميت بالفعل سيتنج مناسب جدا لقصة مرعبة، وانهي لعبة قدرت تقدم الفضاء الميت بشكل رائع؟ لعبة الفضاء الميت نفسها، ديد Space كسبت شعبية كبيرة أول ما نزلت وده بفضل إحساس الوحدة والرهبة اللي كل جزء من تصميم مراحلها بيحطه على اللاعب، أنت بتلعب بمهندس ضمن فريق راحوا سفينة فضائية اسمها ايشيمورا بسبب أنها فجأة اتقطعت كل سبل الاتصال بيها، هل ده علشان كانوا واقفين في حته ما فيهاش شبكه مثلا؟ لا طبعا، السبب هو ان كل طاقم السفينه اتجننوا وقتلوا بعض وبعدين جثثهم اتحولت لوحوش بشعه، اغلب اللعبه انت بتبقى لوحدك وكل شويه بتقابل وحوش اشكال وانواع وناس مجانين وناس لسه في مرحله التحول، ايشيمورا مكان مرعب جدا والسنه دي نازل ريميك للعبه Dead سبيس هيخليك تعيش كل الرعب ده من تاني بس المره دي بجرافيكس وجوده اعلى. في المركز الخامس ماونت ماسيف اسايلم من لعبة اوتلاست، مصحة نفسية كان بيتعمل فيها تجارب غير أخلاقية على المرضى، ربما أنت سمعت المعطيات دي كتير لدرجة إنها بقت كليشيه، لكن لما تلعب اوتلاست وتتجول في مصحة ماونت ماسيف هتعرف إنها مش كليشيه إطلاقًا، أنت بتلعب في رايح المصحة علشان تفضح الممارسات غير الأخلاقية اللي هناك، بس في الآخر أنت اللي هيتعمل فيك ممارسات غير أخلاقية. <تصفيق> طول ما انت ماشي في اثار مجازر حصلت نتيجه هروب المرضى وانقلابهم على طاقم المصحه وانت نفسك بتقابل بعض المرضى دول في مواجهات غير ساره وغير المرضى دول انت بتكتشف مع الوقت ان المصحه بتحتوي على شيء ثاني شيء غامض وقوي ومرعب لدرجه ان المرضى المجانين اللي بيرعبوك طوال اللعبه هم نفسهم بيترعبوا منه في اوتلاست 2 بنزور قريه تحت سيطره واحد امر اتباعه انهم يقتلوا كل الاطفال حتى اللي لسه في بطن امهم علشان واحد منهم هو الانتي لكن مع ذلك بطريقه ما مصحه ماونت ماسيف لا تزال مكان اسوء بكثير. <تصفيق> في المركز الرابع برننبرج كاسل من لعبه أمنيجا ذا دارك ديسنت. مين ما يعرفش امنيجيا وسمعتها اللي سابقاها كاكثر لعبه مرعبه في التاريخ. <تصفيق> اللعبه بتبدأ وانت بتلعب بواحد بيصحى وبيلاقي نفسه في قلعه وطبعا مش فاكر اي حاجه ولا حتى هو مين، مع الوقت بتكتشف ان القلعه دي بيملكها شخص غامض اسمه الكزاندر اوف بروننبرغ واللي كان بيستخدمها في تعذيب ناس كتير لاسباب هتعرفها لما تلعب اللعبه، القلعه مليانه اماكن بشعه كل حيطه فيها بتحكي عن كم الفظائع اللي تم ارتكابها جواه واثناء تنقلك بين الاماكن دي هتلاقي خادمي صاحب القلعه المشوهين بيطاردوك طول الوقت وانت مش في ايدك اي حاجه تدافع عن نفسك بل فوق كل ده كمان رؤيتهم فقط بتخلي البطل يفقد عقله يعني ما ينفعش حتى تبص لهم ولان كل ده مش كفايه البطل على مدار اللعبه كلها بيطارد كيان كوني لاف كرافتي بيسيب اثاره وراه في القلعه وكل ما الكيان ده يقرب منك اكتر كل ما الاثار بتبقى اوضح وابشع في المركز الثالث، مدينة رابتشر من سلسلة بايوشاك مدينة رابتشر المبنية بالكامل في قاع المحيط في البداية كانت مكان جميل قد يصف البعض انه يوتوبيا تكنولوجيا سابقة زمنها بعقود اضواء نيون في كل مكان وبنيان وهندسة بستايل ارت ديكو خلاب لكن بعد ما سكان المدينة فقدوا عقلهم بسبب ادمانهم لمادة اسمها ادم بتخليهم عنيفين وفي نفس الوقت بتديهم قدرات خارقة رابتشر سقطت في حرب اهلية حولتها لديستوبيا في ثيم بايو بانك مرعب وكئيب بمجرد ما بتدخل رابتشر بتشوف وشك واحده بتقتل واحد بطريقه بشعه وبعدين بتتوعد للزائر الجديد اللي هو انت يعني <تصفيق> بعد كده هتقابل المزيد من السبلايسرز المجانين اللي تصرفاتهم هتصدمك، هتشوف البنات الصغيرين اللي تحولوا لوحوش بشعه ماشيه بتطعن الجثث ومعاهم شخص نص انسان ونص اله مسلوب الاراده مهمته يحميهم، ده كله بيخلي التجول في رابتشر تجربه حزينه وصادمه لكن برضه مخيفه ومحطمه للاعصاب، وفي نفس الوقت بطريقه ما تجربه في منتهى الجمال هتحفر لنفسها مكان في ذاكرتك للابد. Atlas Ryan, Atlas Ryan. في المركز الثاني يارنم من لعبة بورن عالم ببنيان وتصميم فيكتوريان شخصيات ومعالم متأثرة بالرعب القوطي وقصة بتبدع في تقديم رعب لاف كرافتي كل ده في خلاط مع تصميم أعداء ومعارك قاسي وعديم الرحمة يطلع لك أحسن عصير توتر ممكن تشربه في حياتك يارنم مدينة كئيبة مظلمة دموية وكل اللي عايشين فيها بيتحولوا ببطء لكائنات بشعة بسبب طاعون جاي من برة عالم البشر الناس المشوهة الحيوانات المتوحشة والوحوش اللي صعب تتخيل انهم كانوا في يوم من الايام بني ادمين، هي دي المشاهد اللي لازم تتعود عليها اثناء تجولك في يارنم، لكن بمجرد ما تبدا تتعود عليهم هتكتشف انهم كانوا بس مجرد اول طبقة من الرعب اللي بلاد بورن بتقدمه، وان الرعب الحقيقي حاجة تانية طول عمرها كانت موجودة حواليك، لكن ما كنتش قادر تستوعبها، شر قديم لا ينتمي لعالم البشر بيبدا يكشف نفسه قدامك بالتدريج، وبتبدا تفهم ليه كل الناس في المدينة فقدوا عقلهم لما لمحوا جزء من حقيقه الكيان ده <تصفيق> مما ينقلنا اخيرا للمركز الاول على القائمه واللي طبعا بلا شك هتاخدوا مدينه سايلنت هيل من سلسله سايلنت هيل، المدينه اللي اللعبه بتحمل اسمها هي الاسوأ سمعه وسط كل العاب الرعب، وبأسوأ سمعه اقصد هي اكتر مكان مرعب ممكن تشوفه في حياتك، فكره الضباب اللي بيخليك ما تشوفش اي حاجه حواليك لوحدها حاجه مرعبه حتى لو الضباب ده جواه ورد ودباديب، بس الضباب ده مش جواه ورد ودباديب، الضباب ده بيخبي وسطيه وحوش جايه من اسوأ كوابيسك. سايلنت هيل اسباب يطول شرحها عندها القدره انها تجسد اسوا وأعمق مخاوف الناس اللي فيها وطول الوقت بتبقى شايف حواليك ازاي المدينه نفسها بتحاول تعبث بعقلك ودايما هتبقى بتسال نفسك اللي بيحصل ده حقيقي ولا جزء من خيال بطل اللعبه لكن بعد كده هتكتشف ان في سايلنت هيل السؤال ده ملوش معنى الخط اللي بيفصل بين الحقيقه والكوابيس بيتمسح تماما جيمس ديد يو افتر Are you me with else? أكيد في أماكن تانية كتير وألعاب تانية كتير ما ذكرتهاش. عرفوني في التعليقات إيه الألعاب اللي كنتوا عايزين تشوفوها في القائمة وما تنسوش تعملوا لايك like وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتخذوا لفة في القناة. شكرا للمشاهدة وشوفكم في الفيديو الجاي.